Вишита карта України розміром 70 на 100 см складається із 70 різних фрагментів, які вишито в 42 техніках та з 38 видів матеріалів, розповідає хмельницька вишивальниця Людмила Каленська. Тут присутні техніки вишивки хрестиком, гладдю, бісером. Частина Людмили Каленської, вишитий лебідь на фоні карти. Для мене він символізує віру, любов, і, і надію, а те, що він білий – це додаткова ще сила, тому що як білий – це чистота. Я вишивала в своєму баченні, в своїй майстерності, тобто французькі вузлики, гладь по колу, декоративно використовувала бісер та паєтки, тобто в чому я була сильна, те я і заклала в свій фрагмент. Додає, свої частини мапи майстрині обирали шляхом жеребкування, кожна обирала для вишивки техніку, в якій вправно розпочали вишивку 28 березня. На кожен фрагмент вишивальницям дали місяць. Людмила Каленська свою частинку вишила за п'ять днів. Відвідвочка бібліотеки Анна Слободян говорить, сама захоплюється рукоділлям, тому вишита мапа надихнула її на власні вироби. В мене був маленький досвід, коли з дітьми я робила скруп мапу Хмельницького нашого. Але тепер, подивившись на цю мапу, я вирішила, що до Дня Незалежності теж хочу скруп, використовуючи різні Різні, ну, не намистини, а різні групи виготовити карту нашої країни. Хмельницький – друге місто, де презентують вишиту карту України, розповідає директорка Централізованої бібліотечної системи Тамара Козицька. Вперше її презентували у Вінниці. Тамара Козицька говорить, їй повідомили про вишиту мапу на День Конституції. «Є дуже гарні дівчата, у них такий цікавий проект, але каже, дуже скромні і потрібно зробити так, щоб про те, що вони зробили таку ну, шикарну таку карту, Такий творчий пред, щоб дізналася якомога більше людей. І це щось унікальне. Такого я ще особисто сама не бачила. І дуже захотілося, щоб хмельничани це побачили. Додає, мапу презентуватимуть у читальній залі до 15 липня. Далі вона подорожуватиме Україною наступне місто Чернівці. Діана Колесник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.